Ποντά βάζω από πάνω μου θέλει περβέ ούτε μάλιστου Κινάζει τι ξέρει πλάτη μέρη, πλάτη μέρη πλάτη μέρη, πλάτη μέρη, πλάτη μέρη, πλάτη μέρη, πλάτη μέρη. Θεωμένο στο καθέρι φελέγω και φωνάζω, πλάτη μέρη, πλάτη μέρη, πλάτη μέρη, Πλάτη μέρη, πλάτη μέρη, πλάτη μεριξε μου καιρισμένη πλάτη Έπρεπε να έρθει με δούσα στο πατάτο Σανάσε νιτάρα και να μην έχω κλεισμά που τότε τι Κι πολλά σου το κι δεν έχω με δύση, ποτέ εποτε εποτε Κάτεβαίνεις από Όμως βλέπεις κάτω Με κείς να καίγω μέσα Κοκάς το πιατό Και με μαστουρώνεις σαν το καλύτερο μαύρο Με ξενερώνει σαν τελειώνει Και δεν έχω να πιω κι άλλο Είπα δεν θα πέσω, δε θα πέσω Και πέσαι στα σφαίρα τα πια Κι ήταν headshot Τ'ο πρωί την περιμένα έξω Της φωνάζουν το σημαύτη Ακούει μόνο αν που Βάζω από πάνω μου. Δέλει παλαιούτε μάλι που μου πει ναζητήσει, ξέρει πλάτη μέρη, πλάτη μέρη πλάτη μέρη, πλάτη πλάτη μέρη, πλάτη μέρη, στο και φωνάζω πλάτη τη ζωή σαν να μου πάω Έχω καζά που σε φτιάχνει σαν εταιρείο Το μωρό είναι που σε μένα, ψάχνει το τέλειο. Όταν βγαίνουμε για πόλους, πέσει μου ένα αέριο. Γιατί την έχω εγώ, Μπλάδι μέρη, Μπλάδι μέρη. Πίνε, πίνε, μαζί και εγώ. Πώ θα πάει μεταξύ μα, μυστικό. Τι βελή, Τι γιώργη, Κάποιον να το κάνω, γιατί κόμπελε. Στο παπμένο στην πόρτα τη, την ανέχεια. Μου γελάει, αρχίζει, κάνει τα κόλπα τη. Που βάζει ένα ποτρό και έφραζει τη ρόπα τη. Είναι τετατέ, μαθαίνω τη γλώσσα τη. Είπα, Μπλάδι μέρη, Μέρο στο πάρτι, χέρι, χέρι, χέρι, χέρι. Δεν τη χαρακίζω στου άλλου, γιατί δεν με Πλά τα βλέμματα πάνω τη, τι όλη μα αυτή. Που η μόνα φωνάζω που ούτε αντιβάζω από πάνω μου. Δεν θέλει πελπε ούτε μάλι που. Τι να ξέρει. Πλάτι μέρη, πλάτι μέρη. Πλάτι μέρη, πλάτι μέρη. Βλάτι μέρη, πλάτι μέρη. Θολομένο στο καθρέφτι. Με βλέπω και φωνάζω πλάτι μέρη. Πλάτι μέρη, πλάτι μέρη. Πρώτη ματιά, πάνω η παλμή. Τα δεν είχα βρει κανένα Σαν το φάιρο, έχω μαζί σου αίμον. Γεύση σου μα και πικρή. Σίγμα αμμή ο Θα πει. Μέσα στο χάσιμο, εσύ και εγώ το πρωί από το σπίτι. Ξέρει, ο Βάτε, θάκμα, με το Πλάτι μέρη, μέρη Πλάτι μέρη, μέρη Πλάτι μέρη, πλάτι μέρη Δολομένο στο καθρέφτι Μέρο, και φωνάζω, μέρη,